Vaig entrar al casal eh, perquè em sentia una mica que no acabava d'encaixar, perquè tots i que els meus amics sí, ho van acceptar bé i tot això, sempre ets una mica com la rara. Quan fan algun comentari sempre et deixen una mica de banda, fins i tot gent m'havia arribat a dir tu calla que eres lesbiana i d'esto no entiendes. I a partir d'aquí eh, vaig estar buscant algunes entitats on, on poder conèixer gent, on, on poder fer amics i llavors vaig trobar el casal. I just va resultar que les pràctiques de la meva carrera donaven el casal com a l'acció I vaig pensar, home, doncs ja que vaig a que m'ajudin, doncs què menys que ajudar-los amb ells, també. Quan jo arribo a l'FLG hi arribo amb parella, amb la meva dona i amb tres fills ja. Per tant, ja no és un jo, sinó que és un nosaltres. Ens fem visibles perquè, i la necessitat va, ja feia anys, eh, que volíem trobar-nos amb altres famílies com la nostra, famílies de dues dones, les lesbianes que eh, vèiem la necessitat imperiosa de que els nostres fills fossin respectats, fossin legals, tinguessin reconeixement per la societat d'aquestes dues mares que de facto érem a casa amb ells criant-los al eh, el 100% totes dues. No? Ens trobem amb unes altres famílies, unes altres parelles de dones que tenien aquestes mateixes inquietuds i diem bueno, és una necessitat, en són vàries, no és una cosa nostra només no, i a partir d'aquí entrem doncs a, bueno, a fer aquest projecte de les famílies lesbianes i gais. Buscava una associació bona bueno, associació o col·lectiu, més aviat, de dones, feministes i, i lesbianes. Fer jo, la meva intenció era trobar eh, l'encaix entre el feminisme i, i, i el món LGTBI. I bueno, i em... jo soc de Panteres, faig eh, muntanya, soc del grup de senderisme i una noia d'allà doncs, em va dir ah, doncs, eh, per què no mires això de lesbicat, jo estic allà i tal, i fan molt... Bueno, jo volia treballar molt a la l'avançant social. Jo crec que visible ens anem visibilitzant cada cop més i, que, com... I espero que amb els anys saps, arribem al màxim de visibilitat a la vida personal, professional i el que sigui, però sí, en principi ja venia bastant... Jo era bastant visible, sí, amb la meva vida personal i tal. El viure en un poble petit, doncs, de seguida tothom ho va saber. No va ser fins que es va acabar aquesta relació que em vaig adonar que, tot i que tothom ho sabia, jo seguia estant dins de l'armari mentalment. Perquè, eh, sí, quan la gent em preguntava, oh, surts amb una noia? Sí, surto amb una noia, però no m'agradava dir que era lesbiana, no m'agradava tampoc acceptar-ho en gran mesura, no? Era una mica com, sí, però tampoc fa falta que m'etiqueteu. I aleshores, quan vaig anar al casal, perquè els meus amics eh, em van dir doncs busca ajuda, per dir-ho així, busca algú que, que t'entengui, doncs em va servir per donar-me visibilitat ja de cara més al món, per dir-ho d'alguna manera. O sigui que no només ho sapigués la meva família o els meus amics més íntims, sinó d'estar en un centre que tothom et que tothom sabés que estàs allà perquè ets homosexual, i dir sí i m'és igual, perquè eh, aquí he conegut gent molt simpàtica, gent que ajuda i ningú s'ha d'avergonyi de, de res. Jo entro a, a treballar-hi, en el mateix moment, en els començaments, era una cosa molt assembleària, érem realment poques. La primera trobada va dur-se a terme el novembre del 2001, Casa Lizalde, de Barcelona, fruit d'una convocatòria, una mena de boca a orella, bueno, per email ja en aquell moment, eh, el 2001, una amiga que li envia a una altra amiga que els hi envia uns amics i ens trobem. En aquell moment comencem a parlar de què és ser família, no? perquè de fet moltes de nosaltres estàvem, si no en l'armari, eh, érem, érem invisibles. O sigui, cadascú en el seu lloc de feina, amb les seves famílies extenses, en el barri, a, a l'escola dels nens, havíem anat obrint portes, però no ens sentíem part d'un tot, no érem un, un grup cohesionat, no sabíem ni qui érem ni, ni es compartíem realment el que era ser família. Explicar a la gent què és una família lesbiana, o una família gai, en aquell cas també, i, i, i què passa a casa nostra. No? I... Si tu treballes una cosa perquè socialment al carrer perquè sigui possible i creus, clar, tu t'ho apliques a la teva vida personal, intentes aplicar-t'ho tots els àmbits. Suposo que quan és a la teva vida personal és més difícil. De vegades, cap als altres és molt més fàcil i quan et toca tu és més difícil, però sí, jo crec que sí, que, que ajuda això. Jo crec que participar en grups que treballen la visibilitat fa i t'obliga entre cometes a tu treballar-te la teva visibilitat personal. I en aquest sentit vam veure també doncs, molt la necessitat, clar, era molt cansat i, i, i no, no, no era molt efectiu anar trucant porta per porta sempre, llavors van pensar que necessitàvem una eina audiovisual i van produir un documental, l'Homo Baby Boom, Uh, estrenat el 2008, novembre del 2008, va ser com una mena de finestra al món per mostrar com érem les famílies lesbianes i gais i d'alguna manera quan la gent acabava, o acaba ara, eh, de veure aquest documental et deien pues, si no passa res, re. <ríe> pues si sou com totes les famílies. Val, doncs ho hem aconseguit, aquest era l'objectiu, no? Podem mostrar al món que som com, igual de bones o igual de dolentes o igual de difícils o igual de tal, que la resta de famílies. El motoret, l'impuls, són els fills. Són els nostres fills i filles que eh, ens donen la força tant a les persones que ja veníem des d'una militància potser més de base com a les persones que venen del no militància en absolut però que de sobte aquesta presència dels fills a la, a la parella els, bueno, els qüestiona sobretot abans de la llei. Eh? sobretot abans de la llei, els qüestiona moltes coses i els fa donar-se compte que és pels fills que m'he de moure. La dona lesbiana té dos components que és com si fos un pes que ens aixafa i és que és dona i és lesbiana. I jo crec que el fet de ser dona marca molt una certa autoestima que educa, en la nostra educació... Jo crec que sortim amb una autoestima molt més baixa comparada als homes i això marca que potser no treballem o no siguem capaços de donar el pas a aquesta visibilitat com els homes gais han fet. Vull dir, els homes gais jo crec que són molt més visibles que les dones lesbianes. Entrar al casal i ser voluntari al casal i tot, eh, ha fet que quan estic al meu poble és com, sí, estic fent pràctiques d'aquí, però no només estic fent pràctiques, sinó que més estic fent voluntariat i estic perquè m'agrada i perquè em tracten superbé i perquè molta gent millor que del casal s'ho ha millor que grans parts de la meva família. I quan estava al poble abans, sense formar part del casal, era com una mica agobiant, perquè tothom era com, sí, mira, que li agraden les dones, o sí, mira, que va sortir amb una noia, i ara, en canvi, és com, doncs pues sí, digue'm el que vulguis, que jo sé que hi ha gent que, que m'entén i, i que m'accepta, això.